ازاي بحول الباك جراوند بتاعه الاوتوكاد من عاديه لكلاسيك طيب مبدئيا كده ده لوحه الكاد بتاعتي هتيجي من هنا مع الترس ده هتختار كستمايز تيجي من كستمايز هيفتح معاك اللوحه دي طبعا انت مش هتلاقي معاك الاوتوكادو كلاسيك موجود عندك على الفايل على البرنامج فانا هسيب لك اللينك ده في الديسكربشن للفايل هتحمله ثواني مع بعض ثواني مع بعض تيجي من ترانسفير وهتيجي من هنا وتدوس على الفايل ده اوبن تعالى بعد كده طيب هتلاقيني سايب لك الفولدر ده موجود معاك هتحمله تيجي تعمله ايه؟ تفك الضغط تلاقيه نزل معاك نرجع تاني للبرنامج هتلاقي الفاير بتاعك قول له اوبن هتلاقيه نزل معاك كده كده تيجي هنا تدوس عليه كليك يمين وتاخده كوبي ترجع على صفحه كاستمايز وتيجي تحت 3 d وتقوم ايه عامل ايه جميل هتقوم عامل بست الموضوع سهل وبسيط كده الكلاسيك نزل معاك. كل اللي هتعمله تيجي تعمل ابلاي وتقول له اوكي. كده البرنامج اتحمل معاك، تيجي تجيب منين بقى؟ نرجع تاني للترس. زي ما كنا هتلاقي الكلاسيك نزل معاك. هتبدا انت تظبط الدنيا معاك. طبعا ده حاجات مش هتحتاجها. اعملها اكس. طيب تيجي من هنا كليك يمين. عشان تقدر تظهر الحاجات انت محتاجها. زي مثلا ده هتحتاجه، ده نزل معاك اهو برده هو الحاجات انت هتحتاجها باستمرار يعني دي حاجة زي هذا هو هذا تحتاجها هذا هو هذا هو هذا غير هذا هو هذا هو ايه تاني. اه دي بتحتاجها برضو وبرضه في امر قريته ده برضه بعملت تحتاجها. تعال دوس الاوبشن ده خطير هنزل معايا هنا بعد ما خلصت كل اللي انا عايزه ده هاجي من هنا هسيفها ما لازم عشان يبقى ليا فورمه خاصه بيا عندي اسمه ليكن عبد الله مثلا وادوس سيف تيجي هنا هتلاقيها موجوده معاك حبيت ارجع للقديم ادوس هنا تلاقي البرنامج نزل معاك على طول طيب لا عايز ارجع للكلاسيك لل... الفورم اللي انا كنت عاملها دي الفورم اللي انا هتلاقيها موجوده حاول تعمل الماوس معاك بالشكل ده لو انت مش عارف ازاي من هتيجي من الاوبشن هتيجي من ده ده المكان على يجعل هذا على يجعل اعمل انت يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان هيسهل هذا جداً. <تصفيق>